Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати заповнювати альбом пам'ятні монети України. Я покажу вам деякі монети, які я купив собі на сайті Віоліті зараз дуже гарний час купувати монети, бо багато колекцій продаються, ціни на ринку нестабільні, вони можуть як на деякі позиції як виростати, так і падати. Все залежить від того, як вам пощастить знайти якусь монетку. Посилання на Віоліті я залишу в описі до цього відео, саме на розділ, де я купую Монети, ювілейні, українські. Ось такий у нас альбом є. Це перший том, бачимо, з 95 по 2005 рік. Ці монетки, вони розміщуються без... Капсул. Ну, в принципі, до 2004 року монетки виходили без капсул, а, а у мішках і були ще варіанти в ролах цих монет. А, і тому, взагалі, доволі складно знайти монети в, ідеаль, в ідеальному стані, а, бо багато монет не збереглось. І, на жаль, при, навіть при тому, що тиражі монет були ну, дуже великі, по 250 тисяч, то у гарному стані монет... Дуже-дуже мало. Я показував, де я знайшов ось ці монетки 95-го року в ідеальному стані. Ось, і ми додавали їх в альбом, ви можете подивитись у попередніх відео. Сьогодні ми переходимо до наступної сторінки, поки що тільки такі монетки у мене знайшлись в гарному стані. Тут ми бачимо, що доволі дорогі монети вже є у колекції. Я купував їх десь років 5 тому. Це Юрій Кондратюк. Дуже важко було знайти монету в штемпельному такому близку. І взагалі, якщо ви побачите, які пропозиції зараз на Віоліті, то доволі скромний стан там цих монеток. Та перша річниця Конституції. Багато людей також хочу цю монетку знайти і ціна на ці монети доволі серйозна, на Юрія Кондратюка монетка ось така ціна. Актуальна на зараз. І на першу річницю Конституції така. Бачимо, що деякі монетки є також у мене. Тут вже стан трошки гірший. 50 Підріччя у нас загальної декларації прав людини. Ну, цю монетку я десь виміняв на зльоті колекціонерів. І по нас мирний також в ідеальному стані. Візьмемо каталог Максима Загреби. Ось такий ви можете купити. Це... До 2022 рік вже скоро планується за 2023 рік. Я думаю, ви побачите там багато змін, особливо по цінах на монети України. І давайте подивимося, скільки коштує ця монетка в різних станах на 2022 рік. Ось ця у нас монета. Це у нас покращена якість карбування. Але ми бачимо, що є ще тираж, Ось цієї монетки на 150 тисяч. Вона в звичайному, в звичайній якості карбування. Я навіть в такому форматі її не бачив. Давайте ми зараз розірвемо цей холдер. Бачимо, що після холдера залишається у нас тут такий невеличкий наліт. Його можна прибрати просто спиртом, коли цю монетку ми протираємо. І, бачите, близько ми не, не, не, не бачимо саме ось такого поліпшеної якості карбування. А тут у нас звичайна, звичайна якість, але монетка в ідеальному сохрані, немає ніяких подряпин, гурт не битий, монетка, ну, супер, супер стан, я задоволений, що саме таку. Я її також далі трошки помию, і коли будемо ставити, я покажу вам, як вона виглядає. Давайте першу монетку ми глянули. Її вартість 40, 80 або 150 гривень в, такому, в такій якості. Наступна монета Українська Народна Республіка у нас 18 рік, 1998 року. Також ми її дістаємо, ось 50 тисяч у них екземпляр поліпшеної якості, і в звичайній якості карбування 150 тисяч, тобто 200 тисяч тираж цієї монетки. А що ми бачимо? Ціни звичайні, до 120 гривень за ось таку монету, не, не, не купуйте собі хлам якийсь, старайтесь вибирати на зустрічах колекціонерів а, а, якийсь гарний-гарний ну, стан монети, або просіть додаткові фотографії по цих монетках, ось вона так виглядає і в поліпшеної якості 350 гривень за ось цю монетку. Давайте, давайте далі, у нас іде 99-й, вже рік, а, ну по нас мирно я показував, ось давайте до речі подивимось ціни на монетку Конституція України 3000 гривень в ідеальному стані і трошки гірше, в половину можна сказати дешевше 1500 гривень Ну, ці ціни приблизно схожі, треба дивитися по продажах. У мене ще немає цієї монетки, цих двох монет немає, будемо шукати. І Кондратюк, от бачите, яка ціна на 2022 рік в каталозі. Ну, про EBRR я ще розкажу, от, окреме відео, у мене ще копії монет є, покажу. А, і декларація прав людини у мене є, на жаль, в якості X-Fine у мене, very Fine. Далі ми переходимо... А, у нас ще є монетка Орел Степовий. Доволі гарна монета. У мене була покрита золотом. На жаль, вона залишилась десь в Харкові, не знаю де. А ця монетка якраз в колекцію піде 99-й рік. Вона доволі дорога, до 1000 гривень. І взагалі цю монету ну, важко знайти прям в гарному стані, щоб не було подряпи на полі. Тут ми бачимо, що майже-майже ідеальний формат, я ще її спиртом протру, подивимось як вона буде, це в кінці відео, відео я покажу всі всі монетки після того, як я оцей, оцей такий наліт від холдеру, я його змию, подивитись як воно виглядає, бо бачите, все ж таки холдер залишив, залишив такий відбиток. Але монетка ну, дуже неймовірна, красива, мені подобається ця серія АРЛС типовий, 50 000 тираж і ціни до 1000 гривень вона може коштувати Так, у мене залишилось дві монетки, які ще я не розпакував Це ось також з флори фауни у нас монетка угу. Так, деякі монети ще у мене мені не передали вони у нас в Харкові залишилися так ось ось у нас соня садова 675 гривень бачите у нас ціна і мені здається якість тут дуже-дуже гарна давайте відкриємо подивимось також да ідеальний формат Аверсу дивіться дивіться дуже красивий ну друзі хто шукає той знайде дивіться продажі на Віоліті хто що виставляє, бо зараз дуже-дуже розпродають всі монетки. Хоча їх вивозити в, з України можна. Це не е, якісь закони не порушує. Ви можете весь такий альбом взяти і, е, е, скажімо так, його просто задекларувати, що у вас є ювілейні монети, недорогоцінні, без металів. Тобто, взагалі, без проблем. І остання монетка, яку я також хотів вам показати, різвичайно а, думаю, буде, буде трохи пізніше. Покажу вам цю монету. Вона дуже-дуже складно також її було знайти. У нас 99-го року монетка Різдво. Де вона у нас тут? 5 гривень. Ага, я шукаю у двушках, а вона у нас трошки-трошки далі. От бачите створений каталог по номіналах. 5 та 2 гривні і відправляємося в 99 рік і ось вона у нас різдвохристове 400 гривень або 250 а, в звичайному x-fine стані От, да, достаємо зараз я всі монетки помию а, спиртом ні ні в коєму разі не можна їх чистити, якось терти зубною пастою, це може зашкодити монеті. Максимум спирт та якась там може, ватка. Ось вона так виглядає, дивіться, дуже-дуже красива монета. Також без подряпин, без нічого, поле монети, але щось я бачу тут маленький скол на гурті. Також дивіться гурт, щоб монетки були ідеальні. Ну, я би оцінив, мабуть, ну, гривень в 350, так точно, цю монетку. Мені дуже подобається. Ну що, зараз я помию і покажу, і будемо розміщати ці монетки. Так, ну ось я їх спиртом обробив. Давайте глянемо, дивіться, який неймовірний стан у монет. 99-й рік у нас... Соня Садова. Перша монетка. Далі у нас бой-бій під крутами. Який приємний, неймовірно гарний стан. І сама по собі монета дуже красива. О, це монета. У нас Орел. Дивіться, трошки тут щось є, на жаль на монеті Подряпенка, але ну, цю монету важко знайти в гарному стані. Напишіть у вас в коментарях, є така монета, як вона у вас. Ось, хоча інший бік Аверс у нас ідеальний. Далі у нас ось, Українська Народна Республіка. Дивіться, як показана тут родина. Ось. І фінальна монетка. Ну, тут стан, мені здається, взагалі дуже крутий. Я зараз спробую піймати тут лучик, бо є штемпельний блиск саме на монеті. Повністю вона блищить ідеально. Тільки як, як з ролу, можна сказати, тільки випущена. Давайте зараз я покажу, як додаються ці монетки. Ну, я вже, в принципі, показував в інших випусках. Просто на, ми здвигаємо таку пластикову ось де тут таку штучку Оп. захист який не доторкається до монет, бо там є додаткові сантиметри та розміщуємо наші монетки почнемо давайте з монетки під крутами От, ось і покажу як вона Лягає, оп, так, тут ставиться, але ідеально. УНР у нас, Народна Республіка, ось ця монетка, бачите, також блищить. Бачите, як Кондратюка хотів показати вам, дивіться, ідеальне поле. Такою колекцією можна пишатися. Збирайте такі монети в колекцію, щоб ви просто а, раділи і вони вас надихали. Ще чекаємо, я чекаю а, монетку Сосюри, буде у нас Володимир та Соломія Кошенницька. Далі давайте переходимо у нас наступна. А, ми орел степовий додамо, ось він. Як приїде з Харкова, покажу вам покритий золотом. Може, хтось бачив минулий мій випуск на каналі. Колись я показував цю монетку від компанії «Золотий слой». В Одесі хлопці робили мені, покривали золотом. Так, тут бачимо взагалі у нас нема, нема монет. Ми додамо ще у нас... Соня, Садова, чи Садова, як правильно, напишіть в коментарях, ось вона зверху буде, тут 2 гривні, ось, також мені дуже подобається стан, гарна монета, і 99-й рік, Різдво, дивіться, оп, вона. Дивіться, можна її ставити до нас аверсом, там де показаний рік або реверсом тут я, виходить, а, аверсом ставлю в інший бік тобто ми так її будемо розміщувати а до нас реверсом тобто там, де нема трезуба, нема номіналу а номінали у нас з іншого з іншого боку так. ось, ви бачите тут у нас Аверси виглядають так. Ну що ж, друзі, дякую, що подивилися. Мені приємно для вам показати свою колекцію. Ми збираємо її разом. Напишіть, які монетки у вас є в колекції, що ви купуєте, де саме ви частіше купуєте на Віоліті чи на, в зустрічах колекціонерів. Мені дуже цікаво почитати ваші коментарі, взагалі, як поживає ваша колекція, чи щось додаєте, чи тільки е, розпродаєте. І бувайте, друзі!